Лети Третье! Третье! Третье! На месте! На месте! Выгуляем! Гуляем в линии! Вперед мы ставим! Треть назад! Восстяниться Ви прибули для подальшого тримання в табір, для тримання військовополонених захід туди Військовоповнені після прибуття 14 днів обов'язково перебувають у карантині Що це таке карантин? Це дільниця, в якій ви знаходитесь протягом 14 днів з вами там працюють медики, психологи і інші служби табору. Вам дозволяється звертатися до адміністрації табору та Міністерства юстиції. <рриклад> Воєннопленний Терененко Олександр Ніколаєв, 17.05.89. Говорить, ребят, лодка Заходимо для обшуку цю кімнату, всі речі, які знаходяться в розкішеннях, здаємо на стіл. Далі по команді. <плес> Так. Ага. Це точно. Отже, автоматично затягує. Після цього. Так, уже закінчили. Вислухайте Перевезуемся, стоим на. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. кран.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 Зараз ми піднімаємося на четвертий поверх, там ми будемо застріляти свої спальні місця Покажемо, де ваша тумбочка, табуретка, де ставляться ваші безпосередньо особисті речі Умивальники, тут все вам покажемо роз'яснимо Це є ваші спальні місця де будете проживати. Кожен запам'ятовує своє спальне місце. Табуретка, тумбочка одна на двох. Там ставите свої зубні щітки, зубні пасти, туалетну бумагу, мило, шампунь. Зараз ви кожен для свого спального місця застеляєте наволочка, простинь, одіяло. Зрозуміло? Які можливої питання? Відсутнє. Добренько, тоди приступаем до застреливания спальней улицы. Можливо, я такие, что не знаю, як всі всі знают, как застрелять спальню улицы, мы можем показать. Знают все застреливания? Все знают. Приступаем. я Команда підйом. 6:00 проходить команда підйом. Піднімайтесь. Після того є ранковий туалет, заправка спального місця. То що тільки що ви заправили. Зрозуміло, так? Після цього ми виходимо на вулицю. Залишається згідно графіку прибирання 6-8 чоловік. Згідно розпорядку дня, який буде сьогодні, вам доведено. Після того, 6 чоловік або 8 займаються прибиранням, вологим прибиранням, провітрюванням спальних приміщень. Всі інші гуляють в локальній дінест. Якщо погані погодні умови, перебувають тут у світлиці, переглядають телепередачі або дивляться новини. Після цього у нас десь сніданок. Після сніданку у нас де виїзд на роботу, який триває 8 годин. 14 днів на карантині ви все на роботу залучатися не будете. 14 днів, у ті, що ви будете зараз тут, вас будуть вивчати як особистість. Всі залучаються до роботи, крім офіцерів. Офіцери залучаються до роботи по бажанню. Є бібліотека, де ви можете взяти собі якийсь підручник і тут в прочитати, або безпосередньо у бібліотеці. Це все згідно чітко розпорядку дня. Сьогодні вас вприймають з порядком... Писання і отримання листів, посилок, що вам можна, що вам не можна. В тих посилках, які заборонені предмети, які заборонені речі. Ви працюєте на роботі, заробляєте кошти, вам виділяється зарплата. Є в нас магазин, і в цьому магазині ви можете придбати сигарети, сільники, продукти харчування, речі, які необхідні для гігієни, все, що вам буде потрібно.